позавчора в Луцку мы поховали славного офицера СБУ Віктора Манзика вбитого цинічно під Волонаваха. перв за все ему память и справа нашої честі знайти і покарати вбивць. За моїм дорученням і за моїм наказом всі силові структури України розпочали найширокомасштабнішу операцію. По-перше, щоб це цинічне вбивство не залишилося безкарним, і по-друге, щоб ми всі і вся Україна продовжили справу Віктора. Цинічні бандери, бандити в мілітарній формі зі зброєю в руках грабували українців, таємно вбивали їх, Віктор не побоявся стати на їхньому шляху. І цей трагічний випадок показує, що не менш серйозними, ніж зовнішні загрози для нашої держави, є внутрішні загрози безпеці України та її громадян.